Segur que tothom estat desitjant de saber com hauria de ser lideratges a les organitzacions dels futurs. Si ho volen saber, si es plau que vinguin a veure com ha de ser el lideratge en femení. Us animem a vindre el proper dia 22 de novembre.